Софія Мезинцева живе в Ченстохові і навчається в двох університетах: В Вищому інституті теологічному Пресвятої Богородиці Діви Марії Престолу Мудрості за фахом органістка та в університеті Яна Блугоша за фахом психопрофілактика. Колишня запоріжанка має польське коріння: дідусь з бабусею, які її виховували все життя, поляки. Про повномасштабну війну в Україні дізналася від друзів. Забрати рідних не вдається, бо, за словами дівчини, виїжджати із Запоріжжя вони не хочуть. Це був такий шок, я одразу дзвоню до бабусі дідуся, які живуть у Запоріжжі, а вони не відповідають. А пізніше вказалося, що вони просто пішли десь собі у поле, напасти своїх кост. Я думаю, боже, але не можна так мене лякати, бо тоді було, була інформація, що були обстріли у у всіх областях, і теж вони сказали, що ні, ми нікуди не поїдемо. Пізніше було теж кілька ситуацій, що були автобуси, які скеровані з Запоріжжя до, до, до Польщі, але вони теж сказали, що ні, не приїдемо. І поки що мені їх ніяк не вдається перевезти сюди до почті. Окрім навчання та праці, дівчина грає на органі та співає. Каже, мріяла про це з дитинства, тож бабуся-дідусь віддали їй навчатися в 4 роки. Зараз Софія грає в польських храмах, зокрема в парафії Пресвятої Діви Марії Спасительниці і в монастирі Ясна Гора. До цього була органісткою в храмі Бога Отця Милосердного в Запоріжжі. Дякую дякую дідущі бабусі, я теж є в костелі. І ціле життя я провела у своєму храмі, в санктуарі Бога Отця Милосердного. І це просто для мене теж якась історія, бо все починалося з того місця, де я виросла, де я навчилася грати, де я навчилася контакту з людьми, усього. Так? Це моя така рідна парафія, котрій я дуже вдячна. Але теж життя не стоїть на місці і просто постановила змінити щось, тому виїхала сюди до Польщі. Від початку повномасштабної війни в Україні з 28 лютого Софія влаштувалася працювати до благодійного фонду «Карітас», аби допомагати українцям, які проїжджають зараз до Польщі. На даний момент мій пункт стоїть більше теж інформаційний. Також на початку я допомагала з перекладами, тому що як приїжджали до нас біженці з України, то треба було їх зареєструвати. Я сказала, що я працювала 24 місяці. Теж працювали з поліцією, і наприклад, як було кілька звучів, що приїжджали чи глухонімі, чи сліпі особи, з котрими був ускладений е контакт, так то до мене приїжджала поліція. Це, наприклад, третя ночі заболяла мене і десь вивозила до мого центру. Багато українців виїжджають і багато українців не сплять ночами там. У нас на Україні, тому Теж стараюся подумати про це, так що би я робила, była була на Україні, і тому зя думка мені часто теж допомагає. Тому, хто через це Бог мені теж дає сили. Дівчина каже, з 28 лютого по 28 березня особисто зустріла та допомогла в центрі 3586 українцям, зокрема і дітям. У Частухові нині перебувають близько півсотні запоріжців. Під опікою карітасу знаходиться 85 дітей з дому дитини. Теж є діти з наших інтернатів в Запоріжжі, в Мелітополі, з Одеси та з Києва. Ми намагаємося щось організувати так, щоб цей освітній процес якось продовжувався. Українські вчителі, які вже давно приїхали сюди до Польщі, наприклад, працюють вже десь в інших місцях, то вони теж зголосилися допомагати, наприклад, маємо вчительку української мови, англійської, математики, фізики. Софія Мізінцева каже, нині, аби працювати в карітасі та допомагати українцям, взяла академічні відпустки в університетах. Новини на Суспільному. Запоріжжя.